السلام علیکم امید رکھتا ہوں کہ سب وقت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تقریباً ایک ہفتے سے بارش بھی یہاں پر بہت زیادہ ہو رہی تھی خصوصاً ضلع شانگلہ کے یا خیبر وہاں کے جو شمالی علاقے میں شمالی علاقے ہے وہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں یوٹیوب چینل کے لیے کام نہیں کر سکا اور ابھی تقریباً پانچ چھ دن کے بعد یہ ابھی ایک دن ایسا نکل چکا ہے جس میں خوبصورت تازہ ہوا اور سورج ایک تازہ انداز سے نکل چکا ہے ایسا لگتا ہے کہ بارش نے سارے جو کیچڑ کے وہ ہمارے دھو دیے ہے اور ابھی ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت موسم شروع ہونے کو ہے یہ دیکھیے میں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح خوبصورت طریقے سے یہاں پر شانگلا کا موسم ہے